ما تسمح لحدا يهينك او يجرحك لا تتقبل الاساءة من دون اي مواجهة لا تضلك ساكت عمال اي شيء بتقدر عليه المهم ما تتنازل عن حقك لما تعطي الامتياز لشخص انه لك ساعتها ما رح يوقف رح يضل يكرر اللي عم بيعمله لازم تقاوم لازم تبلش تقول لا حتى لو كان هالشي صعب عليك بالبداية بس صدقني مع الوقت بصير اسهل بالمواجهة رح توصل رسالة للشخص انه اللي عم بيعمله مش مقبول وانه إنت ما رح تسكت، وهيك ببلش يحسب حساب قبل ما يفكر يعيدها مرة تانية